<laughs> Ale to úplně hrozně teď, vlastně to už to můžu přiznat. Myslím dneska hra bylo zase na dno, protože to ráno to bylo šilený. Spoustu písku měkkého, rozježděné kole, sami díry, muly, výjezdy, všechno písek je mňoukej. božili se skoro až, až po Polsku, takže bylo to hrozně náročné. To se trošku rozjelo po, po cestách, když to bylo dobrý. A a tu druhou e, speciálku, co jsme jeli, tak jsme jeli na, na rallyové trati, co se tady jezdí, Rally Argentina. E, takže tam to bylo taky z začátku hrozně kamenitý, opatrně a pak už se to tak natáhlo. Normálně cesty, takže úplně na pohodu. Korkáre Suprově vydržela, jsem rád, má já. Pojď sem, taky se pojď Marku ukázat, pojď sem, pojď sem. To je zasluha tohohle pána. Taky díky tady tomuto člověku vydržela. To je strašně No a blíží se nám to, no. myslím si, že to zítra dokážeme těch pár kilometrů a, a dovedeme záraně do sile. Tak kudu. No. Do... Gratulace od kolegy Davida Babišky. No, <laughs> Tady se, mi vidí, se o mě, mě porvali málem. <laughs> vlčáci ho kousali cestou. Bych řekl, že to nejsou vlčáci, že to jsou krásné sličné slečny Argentínky. <laughs> No, Dolehlo to na mě ta třídení tří, tří třevní chřipka a takže e, sebralo mi to veškerou sílu a musel jsem tam vyhledat lékařskou pomoc. Nějakou, e, dali mi tam nějakou e, speciální e, pilulku, takže mi jako, řekl e, ham a už tady nic nemáš, takovouhle sranu si z toho dělali. Ale opravdu to, opravdu, e, to bylo strašně nepříjemná záležitost. Už od, 20. kilometru, takový opravdu si myslím jedný z nejtěžších etap, sice byla krátká, ale možná že kluci, kteří závodáci, co se na to dívají nebo budou dívat, tak je to takový záboří nad labem 100 km, takže ty lobze písčitý furt a prostě tam, jak vám to prostě vezme sílu, nějaká nemoc nebo něco, tak bylo to opravdu jako hrozný trápení. Pro mě je důležitý, že jsem to dokončil, i když s hrozným výsledkem dneska a i celkově ten Dakar nebude úplně jakoby pro mě jeden z takových těch, na kterých se bude rád, budu rád vzpomínat, ale bohužel technický problém, zdravotní problém, měl jsem trošku smůly, tak Doufám, že to nebylo naposled. Dneska jediná etapa bez problémů. Prostě jsem vlastně. na to seděl, a jel jsem. <laughs> Poslední dlouhá etapa, tak jsem si to musel užít. Je. Já musím vám všem ukázat tým, který se postaral o to, tady tenhle pán, který dřel tak. každou noc, skoro bez minuty spánku, aby se tenhle dňábel dostal do cíle. Takže tohle jsou naši úspěšní borci a kluci, my vám moc krát děkujeme. A Hodnotí Dakar ještě nebudeme, protože ještě zítra nás, zítra nás to čeká, čeká důležitá etapa, no, no, no. ale proč se směješ po každé etapě, i když opravuješ, i když tě to trápí? <laughs> no, asi se to mám povazé, ne? Tak no. pro, proč bych vrčel, ne? <laughs> Zlendo, když se řekne věta, žiju svůj sen, no. platí to o tvém letošním Dakaru? Já myslím, že jo. <laughs> Opravdu je to takovej sen, který prožívám.